Це вихід тернополянки Ольги Пастух на міжнародному чемпіонаті з бодибілдингу та фітнесу, який відбувся 25 вересня в Києві. Ольга каже, вперше змагалася в цьому виді спорту. Третє місце в ростовій категорії фітнес-бікіні і четверте місце в дебюті. Не хвилювалася, тому що вплинули слова тренера, який сказав, що все, що ми могли зробити, ми зробили до турніру. Тепер варто вийти і показати, на що ти здатний, що ти можеш. Спортсменка продовжує тренуватися. Зараз готується до чемпіонату України. Каже, він буде у Сумах через півтора місяці. Цю вправу Ольга робить, щоб прокачати біцепс з-за до бедра. Починала так, як всі, з грифа – 20 кг. А далі це ускладнення. То можеш – далі тягнеш. Ну, оскільки мені потрібна вага для збільшення м'язової маси, я зараз буду тягнути 60 кг. Ольгу тренує спортсмен Віктор Мацекур. Він каже, разом працюють три з половиною місяці. Зараз тут вага 90 кг, дуже цікавий тренажер, називається присідання в колодязь, але ми робимо версію цієї вправи, називається тяга пліє сумо. Водібільний фітнес з цим відрізняється від просто інших силових видів спорту. Нам не важливо піднімати вагу, ми маємо розуміти, як це відобразиться на тілі, які м'язи будуть побудовані. Тому тут є можливість акцентовано ну, навантаження передавати саме на або ягодиці, або низь спини, або бедра. Спортом Ольга займається з дитинства. До фітнесу, каже, були танці, а починала з легкої атлетики. Шести років я займалася бігом на довгу дистанцію, легка атлетика як кандидат майстра спорту. Також я зараз не діючий танцюрист, але в минулому танцювала бальні танці. У мене також звання майстра спорту України. Ольга розповіла, чому тепер обрала фітнес і бодибілдинг. Це дуже крута емоційна розрядка. Мені подобається, як виглядає моє тіло. Я завжди прагнула вдосконалюватися. Це один з методів коли це мені доступно. Окрім тренувань, щоб підтримувати форму, жінка дотримується дієти. Напевно простіше сказати, що я їм, чим чого я не їм, тому що цей перелік буде обмежений. Я їм яйця, вівсянку, мені можна ізюм різного роду горіхи, рис, курка, риба, стручкова фасоля і брокколі. Ольга розповідає, на Чемпіонаті України теж планує взяти приз. Це спосіб життя. Якщо це спосіб життя, то ти живеш ним не тільки в тренувальний процес, коли ти в зал. Ти живеш, ним, коли ти вдома знаходишся, коли ти йдеш на роботу. Це, відповідно, самодисципліна. Я налаштована на тренувальному. Соломія Струз, Ірина Мургун, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.